Ipokuwa nazungumza na vijana wa boda boda wananiyesha stika ya usalama barabarani ya pikipiki imeandikwa alfu, lakini wao wamelipa mbili. nikaenda harusa hivyo hivyo stika imeandikwa alfu, polisi wanapokea elfu mbili. nime mwambia waziri wa mambo ya ndani anieleze kwa nini stika elfu moja, malipo yawe 2000 kama wanataka 2000 wangeandika mbili lakini pia upo ile nyasaje kwa baadhi ya polisi kwa raia na hasa kwa vijana wa bodaboda wakikutana boda. na askari wanaanza kuanguka hata kabla hawajakamata wanaumia miguu na bodaboda boda hiyo hiyo tukipigikamatwa inawekwa kwa polisi kama hajatoa pesa haitolewe Hivyo ni matukio ya baadhi ya askari na katika mfumo wote wa viongozi vile kuna uongozi na kila chombo kuna waziri. Mimi siwezi kwenda kwa askari maana wana mafunzo yao. Lakini kwenda kwa waziri rugola. Kwenda kwa waziri mwinyi. Kwenda kwa mkwe yote wa chombo cha Wizara ya Usalama wa kisiasa. Hiyo ndio kazi kubwa tunayoifanya. Kwa hiyo kwa ujumla nchi yetu ni salama na wewe unajiona? Wewe ulishawahi kuwa mkimbizi? Nenda Somalia. Vijana wa umri wako tangu wamezaliwa mpaka wanazaa watoto baba anakuwa na wajukuu wanaishi kambini kwa Tanzania hawajaishi makambini hata siku moja hiyo ni kazi ya nguvu zetu za ulinzi na usalama kwa hiyo tunaridhika katika utekelezaji wa ilani yetu eneo hilo tunafanya vizuri sana lakini lazima tusahihishe makosa sasa nitasema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 ila zamani Ile usipitwe na kila kinachotokea Tanzania download Africa Global Publishers sasa